Один з моїх законопроєктів якраз стосувався легалізації зарплат легіонерів. Ну, це передусім стосується футболу, баскетболу. Ви знаєте, що в нас в українському футболі або, наприклад, баскетболі іноземці не отримують тисячу чи дві гривень, вони грають за серйозні зарплати. Але разом з тим, з цих зарплат ніхто не платить податків. Тому що їм зарплати офіційно виплачуються дуже кумедні. І оця байка, коли Андрій Шевченко, легенда українського футболу, отримав в київському «Динамо» зарплату за рік там щось більше трохи 20 тисяч гривень, вона смішила всіх. Насправді нічого смішного немає. Зарплати мають оподатковуватися. Яким чином це зробити, це досить складно. Тому що е ну, ці зарплати досі ховаються в конвертах Фірми, які їм платять, вони перебувають в офшорах. Я запропонував законопроект абсолютно простий. Податок на робочі місця для іноземців. Ну, ми не можемо сьогодні перевірити кишені українських футболістів, але, українських, але легіонерів, які грають в українському футболі чи баскетболі, Потрусити кишені можна за рахунок олігархів, яким платять шалені гонорари. Хочеш взяти на роботу іноземця в простій сфері, в будівельній, там, наприклад, якісь за моїм законопроектом, маєш сплатити три мінімальні зарплати кожного місяця за нього. Тобто і тоді ти вже думаєш, чи взяти українця, чи утримати трьох безробітних українців, взяти іноземця, як дешеву робочу силу. Далі йдемо вище. Журналістиці. У нас так само багато легіонерів-іноземців, які отримують зарплати в кишенях. О, там Шустери, Кісельови. Я пропонував, щоб за них роботодавці платили щонайменше 20 мінімальних зарплат. А що стосується спортсменів, то 40 чи 50 мінімальних зарплат щомісяця – це копійки на тлі того, що, наприклад, Ахметов, Суркіс чи Коломойський платять своїм футболістам. Тому якби е, за кожного іноземця в українському спорті, а я ще раз наголошую, це той спорт, якому є гроші, і на який олігархи не шкодують мільйонів доларів, е, платили за кожного іноземця там, по 50-70 тисяч гривень в місяць в український бюджет, то ці кошти можна було би за законодавством, до речі, спрямувати, наприклад, на розвиток масового спорту, на розвиток е, інфраструктури. спортивне відео.